Kerüld a propagandát, de maradj tájékozott. Sőt, segíts másoknak is tájékozottá válni. Ha olyan cikket találsz, amiben szerinted hiteles és fontos információk vannak, akkor oszd meg a Facebook oldaladon a szabadjanuár hashtaggel.